Зранку перед засіданням сесії біля стін Запорізької міської ради зібралось близько двох десятків ошуканих власників квартир у недобудові по вулиці Фортечній 3Б. Вимагали від міської влади взяти житлову будівлю на баланс міста. Міська влада не виконує свій обов'язок передбачений Законом України про місцеве самоврядування. Закриває очі на проблеми містян, не розв'язує їх у встановлений законом спосіб. Тобто в даному випадку необхідно розуміти, що міська влада має прийняти об'єкти незавершеного будівництва, то Константа, та добудувати їх». Засідання сесії розпочалось о 15 годині. Зареєструвалися 55 депутатів із 64 обраних до міської ради. Запорізький міський голова Володимир Буряк голосив про створення у раді міжфракційного депутатського об'єднання сприяння гендерної рівності. У його складі – шість жінок. Три від партії Єднання, дві від Слуг Народу та одна від Європейської Солідарності. Розповів головуючий і про роботу правління Асоціації міст України у Києві, за результатами якої голови міст звернулись до уряду України з пропозицією компенсувати з державного бюджету різницю у тарифах за газ, а також відмовитись від авансових платежів на газопостачання концерну «Нафтогаз». У нас є касовий розрив, десь 50-60 днів. Містяни платять за спожите тепло через 25-30 днів, а нафтогаз потребує передоплату. Крім того, ціна на газ у всьому світі зростає. І різницю між тарифами, яку платить населення, та ринковою ціною треба компенсувати. Місту для погашення заборгованості за газ потрібно близько 1 мільярда гривень. Підкреслюю, для населення ціна на газ не зростатиме. Основні питання порядку денного – перерозподіл бюджету на міські програми за друге півріччя. «У першу чергу ми додаємо гроші на електротранс 90 мільйонів гривень. Це заробітна плата працівникам до кінця року. 35 мільйонів гривень виділяємо на аварійні служби. Додаткові кошти виділяємо і на інфраструктурні об'єкти, будівництво внутрішньоквартальних доріг та доріг загального користування, середній та ямковий ремонт». Депутати одноголосно ухвалили рішення надати запорізьким призерам паралімпійських ігор у Токіо та срібному призеру Олімпіади 2020 перевізу на Сібову по одному мільйону гривень, а також 600 тисяч гривень паралімпійській спортсменці з хеквандо Вікторії Марчук для вирішення соціально-побутових питань. «У нас деякі паралімпійці, у кого срібло з бронзою, у когось декілька іде ну там три медалі срібла, у кого є срібло-бронза. Ну, в незалежності від медалі від місця було прийнято таке рішення і винесено на сесії, наразі проголосовано депутатами щодо отримання кожному по мільйону гривень з урахуванням податків та зборів». На сесії були виділені кошти і на продовження реалізації програми «Безпечна школа». Це і протипожежна безпека, встановлення сигналізації. У нас є і кошти, які надійшли від народних депутатів, це соціально-економічний розвиток. Різні напрямлення від спортивних майданчиків, огорожі, санвузли. Тобто на цій сесії тобто, теж буде включено це все в програму і буде реалізовано. Депутати внесли зміни і до фінансування міської програми охорони здоров'я. Ми виділяємо на деякі заклади 34 мільйони гривень. це дотація на заробітну плату. У нас п'ята лікарня швидкої медичної допомоги, перша – дитяча лікарня, п'ята – дитяча лікарня. Ці заклади є дотаціонними, з урахуванням того, що не завжди тариф МСЗУ покриває ті, ті витрати, які фактично йдуть на пацієнта, це з урахуванням тих витрат, які вже ми понесли, коли доплачували заробітну плату у серпні, у липні цього року. З якого фонду? Ми це брали з інших програмних заходів охорони здоров'я. Тобто ви повертаєтеся? Ми повертаємо, так. Скерували кошти депутати і на аварійні ремонти міських закладів культури. На аварійні ремонти близько 400 тисяч, тобто це невеличкі ремонти, там 100 тисяч, там 130 тисяч ну, на різних об'єктах по-різному, а пожежна безпека – 1 233 тисячі на Титан". на Титан. Щодо вимог власників квартир на фортечній 3Б, депутати не розглядали їхні питання на сьогоднішній сесії. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.